Moment sareek BTBTan bete lan egiten dute ariketa fisikoa tokiko ikuspe gitzabal eta anitzetik sustatzeko. Horretarako batera bihard duten hiru mailatan egituratzen da sare bakoitza. Talde sustatzailea, talde hedatua eta herritarrak. Talde sustatzaileak proiektua zuzentzen du, eta zenbait arloko profesionalek osatzen dute. Zere egin hori garatzeko ere egokiena udalerria denez, udalaren lidergoa ezinbestekoa izango da talde hedatua, besteak beste gizarte zerbitzuen, kirolaren, hezkuntzaren berdintasunaren edo osasunaren arloko eragileek eratzen dute. Eta tokiko elkarteen lagunttzz ekintza plana jarriko dute abian. Hirugarren eta azken taldea herritarrek eurek osatzen dute eta proiektuko protagonistak izango dira. Mugiment sareetako ekimen guztiek gizarte aktiboa lortzea daukate helburu. Mugimenteko idazkaritza teknikoak sareok behar bezala garatzeko laguntza eskeintzen du. Informazio gehiago jasona baduzu, Mugiment sareetako gida irakurtzea gomendatzen dizugu. Mugiment: pertsona aktiboa.